هام الفرح بعذاب باشيري يا فرح نقهل العوامي الحمد لك يا ربي الرحمن الحمد لله المعطي المنان من خيره استبشرت اوطان وبخيره ازدانت ايام هام الفرح بعذر سباشيري يا فرح انقها الاعوامي، الحمد لك يا ربي الرحمن، الحمد لله المعطي المنان، من خيره استبشرت اوطان وبخيره استانت ايامي، يا روان غنت تباشير سلامتك فرحه السامي سلامتك فرحه السامي <تصفيق> يا الفرح كله وطياف ما مع الدله ومبروك سبعته المولود سبعته يا زيد بشايرك بين الأعوامي فاضت لجنة تعابير جنة بالحب والخير فرحة قدومة بالعمر غير غير يا فرحانك عالقها الأعوامي جنة يا طس لنا نهدي مثل الفجر تشروق يا فرح زود والحلب بحبك والغلا معقود وزيد ينثر لك ورود جنة الخير ومرامي بناتي اللي غلاهم دوم والفرحة في ثغرهم مبسوط الحلو وجنة والسعد مرسوم وبناتي يا فرح ليامي وبناتي اللي غلاهم غير جنه هجمل مقادير وقدومك جديد